Протважили боржухи, далі полививало, все тут полививало, гардероб, там туди приход був, воно що робиться, Тут там приходи були, коло хати, то гардероб склався як картон. Щоб тільки хату вдало. Гуманітарку, продукціям тут привозять. Привозять. Чоловік пішов. Купить друге жилье дорого дуже. А, а так потихеньку будемо. Щось діти поможуть щось самі. Помагають і гуманітарка, і шифер.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 на навоз, тому що ми заготавлювали його для худоби, так як ми одноосібники, і сіли поле для того, щоб ну, годувати свою скотину. І цим кормила свою сім'ю. На даний момент уже все ж ви самі бачите, ось ось чоловік, стінка ця вся була завалена снарядами, воно, воно видно теж, що все розбите.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 Життя продовжується, нам би тільки поля, щоб розмінували, щоб люди зацепилися за землю, бо це наше життя, хліб вирощувати, це наше життя. Світло проводять, ще залишилися дві вулиці, торговая тут підключено трошки, залишилося Миру і Шевченку, а так трошки є світло. Водопостачання у вас, здається, було. Генератором ми воду піднімаємо, привозять нам первомайка воду, кому треба ще. А так воду бутиліровану привозять, чищену воду привозять у нас на вулиці Касмонату стоїть спеціальна щімка, яку чищену воду люди отримують, набирають у бакашки. Гуманітарна ситуація дуже добра, продуктами забезпечені, водою забезпечені люди, хлібом теж забезпечені, о, р, е, покривалами, одіялами теж, котрі повернулися люди ось недавно, привезли їм постельну белізму і сьогодні вже 135 чоловік живі, Повернулося в село, 135 людей і на Благодар там 10 чоловік уже живе. Так, да, і вже повернулися сім'ї з дітками, Багато сімей повертаються, це дуже радує.